وحياكم الله أحبائي في موكب قرية الغدير والضيوف الكرام في هذا التعظيم للشعائر وفي هذا الإحياء لأمر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وفي هذا الاستذكار لشهادة الصديقة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها اللهم مد لنا يد العون اقبل علينا بوجهك الكريم انظر الينا نظره رحيمه نستكمل بها الكرامه من عندك نستوجب بذلك غفران الذنوب ستر العيوب كشف الكروب شفاء المرضى من اوصانا بالدعاء وجرحانا ومرضى هذا الوباء والبلاء وقضاء الحوائج ببركة الصلوات لا نكون إن شاء الله من الغافلين فننسى ذكرهم ونرجو من الله ألا نكون من أهل التقصير في عدم شكر المنعم والنعمة فنقصر عن شكرهم حقهم علينا ان نذكرهم لان ذكرهم منبه وذكرهم موعظه ولانهم عزه وكرامه لنا وشكرهم احترام وتقدير من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق ألا وهم الشهداء الأبرار لقد فازوا فهم في مستقر رحمة الله في مقعد صدق عند مليك مقتدر جميع الشهداء الأبرياء منهم الذين رحلوا بسبب الظلم وبسبب الإرهاب وبسبب الطغيان والأبطال أيضاً جنوداً وقادر الذين حاربوا الظلم وحاربوا الإرهاب وحاربوا الطغيان آبائي ، إخواني ، أمهاتي ، أخواتي ، أبنائنا جميعاً احفظوها ، وتثقفوا بها ، وثقفوا عليها ، المجتمع الذي ينسى الشهداء هو في غفلة ، والمجتمع الذي لا يشكر الشهداء هو في تقصير اللي يفقد له واحد يحزن سنين واحنا اعزازنا كلهم فقدناه نرجو من الله الا نكون من اهل الغفله ولا نكون من اهل التقصير وعذرا لهم فان ذكرهم قليل وشكرهم بسيط ولكن بما ينافع المقام نقرأ لهم الفاتحة مسبوقة بالصلاة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين أبي القاسم محمد وعلى محمد عالبيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في أرضه صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين امين رب العالمين عصر ابنة الهادي عصر أخرجوا كرارها رضوا رضوا سلئلة أحمدين خلف الباب ربوا سليلتي يا احمد خلف البائع وانبتوا في صدرها مصر رضوه سليلة أحمد خلف البعاياها يا, يا وأنبتوا في صدرها مسمارها جمعوا على بيت النبي حطبا جمعوا على بيت النبي حطبا وأوقدت الضغائن وأوقدت الضغائن نارها منعوا البتول, منعوا البتول عن النياح منعوا البتول عن النياح إذ غدايا يا يا يا, يا تبكي اباها ليلها ونهارها يا, يا يا قالوا لها قري فقد آذيتنا الفاقد فاطمه المفقود رسول الله فعلام الاعتراض على البكاء الذي رحل رسول الله وما بقيت فاطمه الا ايام تبكي على ابيض لماذا الاعتراض على البكاء ولماذا تأذوا من البكاء يا, يا من علبته العن يا حال اذ غدا يا يا يا يا ليلها ونهارها قالوا لها قري فقد أذيتنا أنا لها وقد سلب المصاب قرارها قومك يا بوي ما رعوني قومك قومك يا أبويا ما رعوني ما رعوني بس ما غبيت عن ظلموني بويا أبويا ومن البحش عليك امنعوني منعوني أبويا وبر المدينة طلعوني اه <متصفيق> <متصفيق> تخاطب اباها بدموع غزيره بحسرات في قلبها يا ابويا جنه كيل هاي الناس مديون تقول <متصفيق> <متصفيق> <تكيل> ابويا كانو يطلبون اكثر يا ابويا كانك الهاي الناياس مديون مديون بو يجون لعب بابي وابعت فيطلبون اه هنا الالم هنا الحسره احبائي هنا الجروح تقل بويا بو يا امر على عبد الظلم يا جماعة. يا جماعه يجي واحد للامام الباقر عليه السلام قال له سيدي انا اليوم مسرور فرحان قال ليش قال له ولدت عندنا بنيه بالبيت قال له شنو سميتوها قال له سميناها فاطمه بك الامام الباقر له نعمل اسم بس اياك ان تضربها لا تشيليك آه يا أبو يا أبو يا أمر على عبده ضربني ضربني ضربني, ضربني ومن ضربته جي للقا لن عذبني لنكسر قلبه ولا رحمني من الناس ما واحد حشمني إذا عندك فرد والنهام هذا النفس نفس المهضوم لظلمنا تسبيح يا الله يا الله يا, الله. يا, يا من الناس موحي يا, يا, يا, يا دحش يا من أحبائي هذا البيت مجرب راح أقرأ لك يا ما طلبنا به حاجة إلا وقضي ما طلب به شفاء مريض لا عوفي بيت جربناه مراراً وتكراراً لطلب الحوائج. افتح لقلبك وعرض حاجتك هاي فاطمة وجيهة عند, عند الله هاي روح النبي التي بين جنبه يا أبا يا أبا يا أبا الحطب ياه على باب الدار يا أبا يا أبا يا الحطب ياه على باب الدار يا أبي يا أبي جريمة الحجبين الشراب يعب يرفو إذا تقدر جاوبني وإنت تبكي يا أبي يا أبي يا با الزهر من ورا الباب تصير بويا يا أبي يا أبي الزهر من ورا الباب تصير والله يا أبي يا أبي انكسر ضلع يبو يشلون بي انكسر ضلع يبو يشلون لدى الآباء قد قيل فيه فاطم قالوا وإن فاليوم نحرقها على الزهراي ومضيت إلى الرحمن تشكو أمة نقضت عهود الشرعة الغرائي رحلت بحسرتها وظل وراءها سر الجوى والجمر في الأحشاء إنا لله وإنا إليه راجع لقضاء الحوائج واستجابة الدعاء نقرأ سوية أحبائي اللهم العان أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد واخر تابع له على ذلك اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله ثلاثاً اللهم العنهم جميعاً اللهم أطلبوا حوائجكم أحبائي قدموا حاجة إمامكم المظلوم المحزون المكروه اللهم يسكن ألمه اللهم يطيب جرحه ونسألكم الدعاء أمين قالت مولاتنا فاطمة الزهراء الصديقة الشهيدة المظلومة صلوات الله وسلامه عليها في خطبتها التي ألقتها في المسجد قالت في جملة ما قالت اعلموا إني فاطمة وأبي محمد صدقت مولاتنا فاطمة صلوات الله وسلامه عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها اللهم اجعلنا مما يستمع القول فيتبع أحسنه صلوا على محمد وآل محمد نقطتان كمقدمة نستعين بهما لموعظة هذه الليلة وهذه الساعة أولا المفروض بالإنسان العاقل الذي منح هذه النعمة ووهب هذا المركز للفهم والوعي أن يضع الحواس في جانب المسؤولية واقعاً هذا الأمر المفروض أن يناقش دائماً وأن يناقش في أكثر من حيثية ويحتاج الى طرق دائم يعني يطرق السمع باستمرار وراح ابين لك بعض الاسباب وراح ابين لك بعض الغايات يعني ليش اكو حاجه مستمره وليش اكو ضروره دائمه في انه موضوع مسؤوليه الحواس يحتاج إلى استدامة بالذكر من جهة احنا نلتفت لهذا الكون بشيء من الدقة ونستعين بالبصيرة لا يوجد عبد ماكو شيء عبد ماكو شيء جزاف كل شيء خاضع للدقة كل شيء خاضع للموازين، وهذا قاعد نشوفه امام اعيننا، يعني الموجود حسي، مو بعيد، يدرك، مو شيء صعب ادراكه، هذا الليل والنهار قدامك، كل واحد من عندنا الان اعتاد بشيء من اليقين يرحمكم الله ان الليل والنهار حركة موجودة ثابتة وبها كاشفية حتى الجانب الشرعي الجانب الإلهي يرتب أثر عليه وجودهم يرتب علي أثر تعاقبهم واحد بعد الآخر يرتب علي أثر ترتبهم ماكو مخالف اكو ترتب هم يرتب علي اثر دقتهم ونظامهم يرتب علي اثر حالة الغدوم الوقت المبكر وقت الغدات حالة الاصال وقت الاصال بالعشي والابكار تشوف هذا اللون موجود كوجود وكحركه مترتبه متعاقبه الجانب الشرعي يرتب عليها اوقات الليل والنهار القران الكريم يقول ممكن الانسان اذا التفت لذلك راح يلتفت للقدره حتى يوصل الى هاي الحقيقه انه لا يوجد عبث يولج الليل في النهار ويولج النهار عملية الولوج هي دخول أنت الآن تقدر تعبر عن اللي يدخل إلى الحسينية إلى المسجد تقول حالة ولوج دخول يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل حالة تداخل أي قدرة هي عظمة. عظمة. عظمه نلتفت من خلالها خلال الى وجود من الدقه من والتوازن في هذا ماكو عبأ ما اذا التفتنا الى حولنا مما موجود من جانب حسي حتى القران الكريم يدعونا ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لا لأولي الألب فماكو شيء عبأ إذا كان كل ما في الكون لا يوجد عبث، لا يوجد جزاف، لا يوجد له هاي قضية الحواس التي أعطيت للإنسان يسمع، يرى، يشم، يتنفس، يلمس الأشياء الآن بمجرد أن يضع يده هنا يقول خشب يضع يده هنا يقول معادل حديد أي مكان يلمسه أكو ردة فعل ما يسمعه أكو ردة فعل ما يراه فقضية الالتفات والانتباه إلى مسؤولية الحواس سبب أول أنه لا يوجد عبث لا يوجد شيء غير مقدر ومنظم هذا واحد اثنين إذا قرأنا القرآن لنأخذ ثلاث آيات بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا كيف صارت الخلق والوجود لا خلقنا الإنسان من نطفة أم شاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا سمع حاس. يترتب وراها اثر انا هديناه السبيل اما شاكرا مقدمه الهدايه مقدمه الشكر مقدمه الضلاله مقدمه الكفر هو شنو؟ جعلناه سميعا بصيرا مسؤوليه الحواس اكو اثر هاي ايه الايه الثانيه كلش بها مسؤوليه هاي تنطق بالمسؤوليه ليس مضموناً ليس التزاماً بالدلالة أنه أكو مسؤولية لا تصرح بالمسؤولية ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصرة والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول بعد تصريح خلص هاي الآية الثانية الآية الثالثة مصيرية ثقفنا الناس عليها من خلال المنبر صار حفنة سنين عندما نتصدر المجلس بالكلام نقول اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع ليش؟ لأن القرآن صرح فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن ذول منو؟ أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الْأَلْبَابِ هذه أسباب تدفع بنا أن نلتفت إلى ضرورة أنه لا نغفل عن مسؤولية الحواس الحواس مقدمة قاعده إلها اثر فيتبعون أحسن يسمع يرتب اثر يرى يرتب اثر وهاي مسؤوليه اكو يوم هواي اشياء نسمعها قهرا لا قيمه لها السماع القهري هواي بشفاعة شفاعه هواي بمجال مجال ومرونه وانت بالشارع تسمع السيارة, السيارة تسمع يوم الصوت, الصوت الإطلاقات كثير من الأشياء تسمعها قهرا بس, بس, بس, بس الذي تستمع, تستمع إليه, إليه هذا بمسؤولية المسؤولية عند الاستماع تشوف الدقة, الدقة فبشر, فبشر عباد, عباد الذين يستمعون لانه بوضوح صار فرق واضح بين السماع والاستماع السماع قهري الاستماع اختياري الان يمر من يمك اي صوت انت ما تريد السمعه قهراً نتسمه بس الى اي شيء تلتفت شويه راح ندخل في شيء جدي في الغايات الى اي شيء تنصت انصاتك استماعك اختياري الان انا وياك بعد شويه شينا ابينا نبتلى بالنعاس وجعلنا الليله سباتا والنهار معاشا لك في النهار سبحا طويله بالليل تنام حياتك هاي نوم النوم قهري بس وين تنام؟ باختيارك شلون تنام؟ باختيارك شتلبس وتنام؟ تتوضى وتنام؟ تأكل وتنام؟ شنو تسوي؟ تصلي لك ركعتين وتنام؟ هذا باختيارك النوم قهري لازم تأكل حتى تبني بدنك وبدنك ينعكس بناءه بالغذاء إلى طاقة بس شنو بس تاكل؟, تاكل باختيارك بختيارك. شلون تاكل بختيارك. هم باختيارك بختيارك. إذا ما إذا تشرب, تشرب ماء, ماء تموت عطشا, عطشاً. كيف تشرب, تشرب مصدر, مصدر شربك, شربك. أساليب, أساليب شربك, شربك. طريقة شربك. شربك يجي واحد يلزم واحد الماء يلقى يلقى الآن يشرب نفس, نفس, واحد. نفس واحد العلم والدين يقول خطأ يقول كون الإنسان يشرب ويتنفس لأن هذا بدنه قائم على عناصر وهاي العناصر لازم تخضع للوجود أولا وللتوازن ثانيا الأوكسجين وغيرها وهاي كل نفس بالجسم وكل ضربة قلب ودقة قلب في الجسم هذا الدم يتحرك ويقطع مسافة سريعة جدا في الشرايين. وقد حير العلم ذلك هاي ضربة, ضربة القلب شلون الدورة الدموية الصغرى والدورة الدموية الكبرى وهذا العلم إلى باع طويل فيه وأهل الاختصاص يشرقون ويغربون فيه بس أنت إذا ما بصنف انتبه لشلون ندرأ الغفلة شلون نتخلص من الغفلة إن لم تفهرس أمرين وقعت في مشاكل كثيرة واحد تفهرس ما هو قهري وما هو اختياري أنت بالقهر مشفوع النوم سلطان إذا ما تتنفس تموت إذا ما تأكل إذا ما تشرب كثير من الأشياء قهراً سموها تكوينية أنت مسير بها بس إذا ما تفهرس ما هو باختيارك راح تغفل عن أفضل نعمة أعطاك الله إياها وهي أنك عاقل فاعل مختار ما تسمعه قهراً غير ما تستمع إليه اختياراً فرق عيد تفهرس أكون لذلك اليوم إحنا نشوف أكو توجه بالناس وهي عدم مراعاة المسؤولية في الحواس، ما يراعي، شيسمع شيشوف النظرة لا يحق لك أن تنظر إلى أشياء، وأنتم تقرؤون في الفقه وفي التشريع الإلهي هناك أكثر من نظرة محرمة، مثلا النظر إلى العورة محرم النظر إلى ما لا يحل النظر إليه هذا موجود في الشريعة إذا مو كيفك تنظر هاي الآية إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا علق عليها الإمام السجاد عليه السلام استخلاص لبعض الروايات وفهم واستظهار لكثير من الاحاديث انه لا يحق لك ان تسمع ما تريد لعل ارادتك مبنيه على خطا، اذا امرك الهوى بالاستماع او مشكل الهوى يامر بالعصيان ان النفس لأمارة أفرأيت من اتخذ الهه الله يقول, الله يقول الغنى حرام. حرام الهوى يقول اللي الغنى اللي حلال الله يقول الغنى بالروايات والأخبار, والأخبار يورث الفقر وعندنفاق. والنفاق النفس, النفس تقول ساعة ربك, ربك وساعة قلبك. قلبك هاي شلون مشاكلها طلايب هاي طلايب هاي هاي, هاي نزاعات مي شوف نقرا النقطة في دعاء الصباح لأن لإن خذلني نصرك عند محاربة والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرب وحقك الآن إحنا نقعد ويا ناس نصعد ويا ناس السيارة نجالس ناس نحتكب ناس نشوف ناس لما نقول الغناء حرام أصلا يقول من يقول حرام وكأنه ينفي الوجود الدليل الشرعي والعقلائي لحرمة الغناء بعدين أنا شخصياً ببداها وببساطة وبدون أدلة معقدة وبدون أدلة فلسفية وغيرها أحد الأخوة سولف نوية قلنا للغناء حرام قال من يقول؟ انطينا الادله. بعدين خلصنا الادله يقول مو هي الناس كلها تسمع خير. هسه بس اني؟ كل الناس تسمع خير. يابا هذا مو دليل هذا اصلا لا علاقه له بالحرمه والحليه. يعني الناس كلها تسوي شيء او الناس كلها أو ما, ناس ما, ناس ما ناس تسوي ناس ما له دخل, دخل, دخل, دخل, دخل, دخل بعدين هنا المشكله ها آه هنا خلوا قفلك يمها وانتقل الى يمه نقطه أخرى, أخرى, اخرى بعدين من عرفنا منو اللي يحكي وياه ومنو يسولف وياه قال لي والله حرام الغنى بس يسوي شو تسوي الغنى حرام اعترف ليش لانه عرف يتكلم وياه مثل هذا اللي لقيته قبل مده يتوظى غلط يتوضى غلط. غلط، شفت وضوءه؟ <تصفيق> يتوضى غلط، وأنا بالغترة وباردة، قلت له عمي وضوءك غلط، قال وشنو أنت تتعلمني؟ مو خوش بداية هاد، هذا لا بعد حجايتين ثلاثة <تصفيق> أخاف نحصل لنا من, من, من, من عدة يجوز كلم، قلت له مو وضوءك مو صحيح، قال يعني هسه أنت أحسن مني أنت، عود هسه أنت يعني تفتهم، تفتهم قلت له انا راح اتوضى وانت شوف وضوئي اذا غلط احكم واذا مو غلط كيف انا وخرت أنا الكمام نزعت الغترة نزعت النظارات وبديت اتوضى قال اقول لك انت قلت له ايه قال وضوئي ووضوء عشيرتي كلها غلط وحتى كبير عشيرتي يتوضا إيه انا قلت لك وضوءك مو صحيح انا جبت لك اياها بالتسلسل وضوءك غلط موضوعي. وضوءك ما مو شرعي ولا فقهي وفي ليش من عرفتني يا الله هاي اذا احنا نقيمها في المجتمع هواي بيها مؤاخذة فاليوم من تقول له الغناء حرام أو بصراحه نواجهها من يقول حرام تثبت له حرام الغناء يقول يابا مو الناس كلها كل الناس تدق وترقص هذا الموجود, هذا الموجود امامك, أمامك. فاذا لابد, لابد ان نلتفت, نلتفت الى ان هناك اشاره من العقل ومن الشرع, ومن الشرع أن, هناك ان هناك مسؤوليه, مسؤولية عن الحواس ما تسمعه ما وما, تستمع وما تستمع اليه, إليه. ما تراه وما تنظر إليه يحق لك فالنقطة الأولى احبائي حتى الإنسان ما يقع في مشاكل مع نفسه ومع إبليس يفهرس الفهرسه ما هو باختيارك وما هو قهران أنت تشوف الشارع يتعامل وياك شارع المقدس من تنام يشيل عنك القلم والإحصاء يشيل عنك لانك معذور هاي لان القضيه قهره اما انت الان النقطه الثانيه المهمه انك تلتفت الى بعض النقاط المهمه في الحياه المصيريه الاحداث هواي اللي تصير قدامك الان تدخل على الانترنت تشاهد التلفزيون، تسمع, تسمع بالأخبار. أصلا ذاك اليوم فرد خبر نشروه بالتلغرام هاي قناة إخبارية. قلت لهم إذا واحد يعرفهم خلي يقول لهم هاي أخبار ما لها قيمة. يعني لا تنفع، ولا تسمن، ولا تغني. أصلا مو كل شيء أنت تنشر الغسيل مو صحيح. حتى الحكمة تقول ليس كل ما يعرف يقال. يقال. يقال وهاي أنت قاعد تشوف الآن. الآن ماكو شيء ماكو إذا شيء مو ينشر إذا إليك, ويعرض ويعرض إليك ويعرض إليك هذا في هذا نسبة, نسبة من الخطأ, من الخطأ. هذا في نسبة من الخطأ لأن هذه شوشرة, شوشرة. هذه فوضى هذه الصح علينا. علينا هاي الحكمة لما يعرف تدابيره حنو تأكل الشعير وإلا أكو أخبار, أخبار مهمة, مهمة تنعرض اكو اخبار مهمة تنطرح، اكو اخبار مهمة تستحق السماع والاستماع وانك تتامل بها وشوف القرآن يعلمنا. القرآن يقول الحياة مليئة بالحوادث والمعارك لكن يجيب لنا معركة طالوت وجالوت مثلا، هاي المعركة ليش جاب لنا اياها هي ومقدماتها هي. واثناء وجود المعركه وبعدها جاب لنا كل ظروف اللي جاب لنا حال الناس وما لنا لا نقاتل وقد ظلمنا واخرجنا من ديارنا يقول تعال اسمع هاي بعض الناس من تحكي من الصبح للليل خنشوف نشوف التطبيق خنشوف نشوف الناس من تحكي وتنظر تنظر بواقعيه ومصداقيه وجدية وفعلا عدهم رغبة وحقيقة يعني هسه هم يقولون وما لنا لا نقاتل اذا نجيب لهم قائد ونهيئ لهم ظروف القتال راح يقاتلون الله عز وجل يقول تعال خل اشوفكم يا يابا الله عز وجل عن طريق نبيهم وقال نبيهم ان الله بعث لكم طالوت ملكا اول وحده ماكو غير طالوت أول اعتراض من, من الناس، ليش ماكو غير طالوت؟ قالوا طالوت مو من عدنا مو من عشيرتنا، مو من مجموعتنا، مو من حزبنا، يعني هاي قضية المحاصصة تاكل وتشرب ويا الناس، هاي المحاصصة المقيتة تاكل وتشرب ويا الناس، اليوم بدلولك لك وزير، قالوا لك راح نجيب لك وزير، طحت لك بوزير اختصاص مهني. مهني. مهني ما, عنده, ما فساد. عنده, فساد. عنده فساد، عده اداره، فساد. ما, يرتشي. ما يرتشي، ما يخضع لإرادات خارجيه مهني. مثل ما نقول بتعبيرنا اليوم العرفي المعاصر فول مواصفات خوش حجاجه يقدر يشتغل يقول عمي يقول ما مهني. اقدر اشتغل، مهني. هاي الوزاره عباره عن اخطبوط ومافيا مال فساد ما اقدر اشتغل ما أقدر, أقدر. حاطين لستينة خاصرة الدرجات الخاصة هو الحزب تنازل مو من عنده وزير بس الدرجة الخاصة من عنده أنا حاط ستينة خاصرة للوزير تشوف الوزير ما يقدر يسوي حكاية يوحكا فكرة واحدة أحلف لك أنا علم هذا على ابن أبي طالب يشهد حتى يدخلون الأحزاب بهذا الأبو تشاي اللي يصب الوزارة أبو الشاي أبو أبو أبو هذا لأن هذا يشتغل يجيب نقش يسوي شغل إذا ما حلينا المشكلة ما حلينا المشكلة بعد هاي نقطة هواي بيها تأثير سلبي على يدي يا أنتم مو تردون تقاتلون انتم مو تقولون ظلمنا واخرجنا من ديارنا وعازت قائد وتريدون قائد يعني انتم جاهزين ان الله بعث لكم جالوت قالوا مو من عندنا شلون راح نتعامل وياه يعني الفئويه تحكم يعني الجهويه تحكم يعني هذا المرض اللي اذل الاولين اذل الاخرين اثنين زين يقولون للنبي ولم سعة من المال مو غني فقير شنو المقياس عندهم؟ شنو المقياس عدهم قد عنده فلوس شنو المقياس عندهم؟ غني ثري لو فقير معتهم انه فقير وعده دين فقير وعده امانه فقير عنده صدق فقير خير فقير, فقير انسان محترم فقير إنسان مؤدب متربي ماعد إذ قال إيشان النبي من ارتضيتم, من ارتضيتم ماله, مالة وعشيرة, وعشيرة, فزوجه. وعشيرة فزوجه ليش قال من ارتضيتم دينه وخلقه غيركم مقياس فشوف, فشوف القرآن يعرض لنا نموذج, نموذج. نموذج لهذه القضية أحداث مهمة ينقلها القرآن هواي أكو قضايا بالحياة وجزئيات بس اختارنا نماذج لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألبا فإحنا هواي عدنا أحداث هواي الصير قضايا بس أكو أشياء لها علاقة بعقولنا أكو أشياء أحداث إلها علاقة بإرادتنا. يعني العباس أبو فاضل صلى يوم العاشر، وشمر بن ذي الجوشان صلى يوم العاشر. اثنينهم مسلمين، اثنينهم مسلمين من مجتمع مسلم، وهذا وقف صلى، وهذا وقف صلى. هذا شنو مبدأه؟ إحنا إذا بس نباوع للصلاة اللي عبينا تقول نتبه النبي يقول لا تنظروا لكثرة الصلاة ولا لكثرة الصوم ولا لكثرة الحج بل انظروا لصدق الحديث وأداء الأمانة يعني أنا اليوم أطب المدرسه ألقى رحلة ما هو. صبورا خربطا كتاب الحد نص السنه ماكو وكلها تبكي يطلع لك رئيس وزراء يقول لازم نسوي تقشف يطلع لك رئيس وزراء يقول مطلوبين وطلعت الاموال وين رايحه ووين جايه وما قدروا يشفون الغليل حتى يطون عنوان للسرقه الا سموها سرقه شنو؟ ما سموها سرقة القرن؟ قبل مدة صفقة القرن سووها وسموها لأن اجى رئيس أمريكا إلى إسرائيل وسموها صفقة القرن صفقة فعلا صفقة القرن لآثارها المترتبة ليش ما سموها سرقة الأموال العامة؟ ليش ما سموها فرد اسم مثل ما يصطلحون؟ هذا الاسم دلالة على شنو؟ عظم القضية تعرفني ليش رحل ماكو بالمدرس؟ عرفنا ليش, ليش لحد نص الحد السنه كتاب ماكو؟, كتاب ماكو عرفنا ليش بالمستشفى ابره ماكو مغذي ماكو جهاز اعطاء ماكو كانونه ماكو عرفنا ولا ذن كلهن ما يسون فرد اثر لكن اليوم انا اقرا الدجيل فرد بنايه ضخمه بالدجيل كلش كبيره انا مريت عليها ضخمه قلت لهم هاي شنو؟ ما من تبهيلها؟ قال له هذا مستشفى, مستشفى وصال لبلغ مصطع السنة بس هيكل مستشفى, مستشفى ضخم مثل هاي مستشفياتنا الضخمة بس مهمون ليش؟ محاصصة أو هاي الكلمة اللي يسمونها الكذبة اللي يصدقوها ويريدون الناس يصدقوها تخصيصات ماكو شلون تخصيصات ماكو؟ شو هاي السرقات شو هاي المصائب إذا إحنا شلون إحنا نعرف؟, نعرف أبو فاضل ونميزة عن شمر شمر, شمر. شمر. هذا شعارة املأ ركابي, ركابي فضة وذهب. يا صلاتي, صلاتي أصولي إني, إني قتلت, قتلت السيدة, السيدة المحجبة محجبة. قتلت خير الناس, الناس. أبو فاضل, فاضل عطشان, عطشان, عطشان, عطشان يجي للماء ما يشرب. يشرب عددين شو يبالك يبالك عَدَّ دين أبو فاضل دين, دين يحرك لأن يعني دين بناء دين حصنة دين خلاه يستقيم في حياته حتى صار قدوة أشهد أنك لم تهن ولم تنكر مقتدياً بالصالحين متبعاً للنبيين إني أحامي أبداً عن ديني وعن إمام صَادِقٍ <تصفيق> ذاك شنو, شنو دينة املأ ركابي فضة وذهب, وذهب. هاي الأحداث أحبائي الأحداث من يعرضها القرآن يقول تحتاج أن تفهرس الأحداث ليش حتى الحدث المالقي على الهامش التركة تهتم بالحدث اللي يكشف لك واقع اللي يكشف لك نفوس اللي يكشف لك دين أكلوه لا، اللي يكشف لك تقوى أكلوه لا، القرآن يقول يقول يقول لكو جماعة تحط عدة جبل يأدي الأمانة جبل من ذهب يأدي الأمانة، وكواحد تحط عدة دينار ما يأدي الأمانة. صح له, صح له لا القرآن, القرآن ليش يعرضها أحبائي منهم من, من إن من تأمنه بدينار شنو لا يؤديه ومنهم من إن تأمنه بقنطار جبل شنو يؤديه ليش شنو الفرق بين اللي تحط عنده جبل يحفظه وتحط الدينار عنده ما يحفظه يقول هذا متربع الأمان والصدق لو ما متربى. هذا خاضع لنظام تربية وإعداد لو لا هاي الحقيقة من يعرضها القرآن فالفهرس الثانية اللي احنا نحتاج بعد الفهرس الأولى الفهرس القهري من الاختيار حتى نعرف مسؤولية حواسنا مسؤولية الحواس ثقيلة كبيرة انتهى السيف تسمع الآذان ترتب أثر, اثر لو ما ترتب, ما ترتب اثر هذا اختبار. اختبار تسمع القران اذا قرئ القران شنو عمي فاستمعوا له وانصتوا ليش؟ لعلكم ترحمون ترتب اثر سؤال لطيف جدا للرجال وللنساء للكبار وللصغار لي ولجناب السيد ولجناب الشيخ ولنا كلنا هذا السؤال إذا أنا جالس أو أنت جالس وتسمع, وتسمع الغيبة, الغيبة ماذا تفعل؟ ورد عدنا شنو سامع الغيبة شنو؟ كالمغتاب اللي يسمع الغيبة ومكيف وساكت وما عنده ردة فعل باتجاه الموقف سامع الغيبة كالمختار إذا كان اللي جالس يمك رحماك، تقول له إذا كان صديقك وبينك وبينه ميانة مثل ما يقولون وجسور ممدودة تنبهه نصحة قل لي يا غيبة عمي وقت صلاة يا بس تو اذن أنت ما تقول ايش عندك ويا الصلاة أنت تجيبها ويا الآذان شو يا الآذان أنت تشتغل، هاي وقت طاعة وقت استغفار، وقت لجوء الى الله في سورة الذاريات ففروا الى الله اني لكم منه نذير النبي نذير هسه تسمع حور المال سيارة، تسمع نغمة ابو الغاز، نغمة ابو الماي آرو، نغمة ما ادري شنو، كل هذا من سلمنا بهم، بس من تسمع الغيبة شو تسوي؟ الغيبة إذا سمعتها شنو ردة الفعل؟ هذا اللي نحتاجه وتعاونوا على البر والتقوى ولا هذا اذا فهرسنا امورنا راح نصل الى مسؤوليه الحواس. واذا فهرسنا الاحداث راح هواي يصير عندنا مقاييس نعمل بيها. راح هواي عندنا نقاط نمشي عليها. وهاي جداً مهمة مهم. ذاك اليوم إمامك موسى بن جعفر باب الحوائج اللهم يقضي حاجة كل محتاج ببركة الصلوات وبأعلى الأصل عند وزير وهي هاي الحياة هيك هالشكل وزير شيعي هذا هم ابتلاء لأن هذا الوزير الشيعي محسوب على التشيع والتشيع نظام التشيع منهاج التشيع قانون يا علي أنت وشيعتك على منابر من نور مبيض وجوهكم وأنتم جيراني في الجنة بارك الله فيكم لا بأس بالثانية الله وتر ويحب الوتر الثالث بأعلى صوت، شوي التفت لهي الحكمة، وزير شيعي، ضريبته كبيرة، هي النبي يقول له يا علي إن الحسن حسنة ولكن منك أحسن، ليش؟ لقربك مني هاي الحقيقه هذا القرب والبعد بامتيازات الولاء وعدم الولاء الانتماء وعدم الانتماء لاهل البيت بامتيازات عم يجي واحد للامام الصادق يقول له ادعي لي الجنه يقول له لأ, لا ادعي لك انه ما تطلع من الجنه قال له ليش قال له ولايتنا هي الجنه إحنا الجنة فأدعي لك ما تطلع. ما تطلع شيعي, شيعي موالي صلح. لأهل البيت بيت. شيعي ينتمي على ابن ابي طالب أحسابه غير شكي فهذا وزيره فحساب. شيعي علي بن يقطين الإمام موسى بن جحفر قاعدة قاعدة واحدة قال له يا ابن يقطين اضمن لي واحدة أضمن لك ثلاثة بس أضمن لقضاء قضاء حوائج الناس. هاي أريد. حوائج الناس حوائج تقضي لك وأنا أضمن لك ثلاثة ما تضمنهن غير السماء. لا يمكن لأحد أن يضمن ذلك إلا السماء إلا الله ومن يلوذ به إلا الله ومن يعطيه الصلاحية قال له قل يا قال له اضمن لك ما ينقطع رزقك ابدا خبزتك حاصله خبزتك موجوده واسباب خبزتك موجوده يعني ماكو جوع هذا له لا اثنين قال لا يظلك ظل سجن ابدا يعني خلي يشتغلون الوشات خل يشتغلون المنافقين،, المنافقين خل تشتغل التهم، شنو يجري عليك؟ انا اضمن لك, أنا لك الحصانه، سجن ما يصير عليك سقف سجن. تسمع الحكي لو ما تسمع هسه شبيهم لو شبيهم هاي الناس ليش ما يقرون هاي الروايه؟ والثالثه قال لا يكون سيف على رقبتك ابدا. بن ثلاثة أنا أضمن لك إياها يعني أنا بس أضمن لي قضاء حوائج الناس. خير الناس من نفع الناس، ما عبد الله بشيء كما عبد بإدخال السرور على القلوب. هاي فهاي الحقيقة أحبائي، فهرسة الأحداث فهرسة المواقف تفرز تفرز تفرز إحنا اليوم مبتلين بهالأمرين عدم مسؤوليه الحواس وعدم فهرسه الاحداث والا قضيه فاطمه الزهراء سلام الله عليها تذكرها المصادر وتذكرها الكتب وتذكرها الروات بثلاثه صور هي ليش طلعت للمسجد وليش قالت لهم اعلموا اني فاطمه وابي محمد ليش هالنقطتين المهمتين؟, المهمتين فاطمة يعني شنو يعني فاطمة يعني فاطمة ثلاثة, ثلاثة أشياء أولا فاطمة, فاطمة أن هلن المسلمون هلن جميعا هلن المسلمين هلن جميعا هلن سمعوا هلن رسول الله, الله. الله يقول فاطمة, فاطمة بضعة مني من أحبها فقد أحبني من أبغضها فقد أبغض ما يؤذيها يؤذيني ما يسرها يسرني إحنا نرتكز مسلمين عمي قرآني نادي بيننا نرتكز, نرتكز على أن النبي ماكو عاطفة شخصية بحياته النبي ما مايحرك ما هوى عصبية هوى عشيرة هوى قبيلة ماتحرك جغرافيا النبي إنا أرسلناك للناس كافة رحمة للعالمين ما يتحرك لأن بنته النبي عنده مقاييس النبي عنده معايير وإنك لعلى خلق عظيم ما بيها مجال فمن قال فاطمة بضعت مني ما ينطق عن الهوى ان هو إلا وحي هذا الشيء لما تذكر فاطمة هذا يذكر معها ثم يقول النبي باب فاطمة بابي وحجابها حجابي هذا من تنذكر <تصفيق> فاطمه ينذكر <تصفيق> تنذكر فاطمه يجي وياها هذا الذكر ثم يقول صلى الله عليه واله عندما يرى رعايتها واهتمامها به يقول ام ابيها يعني يتعمق النبي بالوصف البنت كيف تكون ام ما سمعنا بنتاً تكون ام ابي الاب هو يراعي البنت يحب البنت يهتم بالبنت بس البنت هي تصير ام لابيها وهاي الروايه مشهوره معروفه لما انجرح النبي كان يجرح شو تسوي فاطمه تروح تجيب القصب هذا القصب, القصب. القصب. تحرقه يصير رماد تحطه على الجرح وتضمده الجرح <تصفيق> <تصفيق> فكان ينظر إليها وهي تراعيه يقولها أم أبيها فداها أبوها حتى جاء ذلك اليوم عندما تقول كلمة فاطمة يحضر هذا الجانب الثاني معها وهو الباب طرق على الزهراء الزهراء تلتفت الطارق الذي طرق الباب ووقف بالباب يطرقه أبوها رسول الله محمد فقالت أباه البيت بيتك وأنا ابنتك تطرق بابي زهراء هذا كلامها الرواية تنقل هل مفردات رسول الله يطرق باب فاطمة قال ابني يا فاطمة امرني ربي انا استاذ الله يقول لي استأذن, استأذن وطب, وطب البيت الزهر هاي حقيقه عندما تقول اعلموا اني فاطمه يحضر ما قيل في حقها يحضر قدام عندما تقول فاطمه ما فعله النبي ياتي من سفر اول الناس فاطمه يخرج الى سفر اخر الناس فاطمه يجلس في بيتها يذكرها كما يقرأ القرآن ويذكر الآيات أي اثنين عندما نقول فاطمة فاطمة قضية فاطمة مسؤولية فاطمة هي إنسانة صاحبة رسالة في الحياة عندما نقول فاطمة وما أدراك ما فاطمة فاطمة سميت فاطمة لأنها فطمت من أحبها من النار فاطمة تلتقط شيعتها كما يلتقط الطائر الحب الجيد من الحب الرديء فاطمة كانت إذا جلست في محرابها يزهر نورها لأهل السماء كما تزهر النجوم لأهل الأرض فاطمة قضية كبيرة يجي واحد من أصحاب الإمام الصادق يجعد يم يوم عاشر محرم يبكي حزن يوم عاشر يوم عاشر ماكو كلام يقول له سيدي لا يوم كيوم محنتكم ويبكي بين يدي الإمام الإمام يقول له صدق لا يوم كيوم محنتنا ثم يقول له الإمام إلا يوم ينتبه الراوي يقول له سيدي اعظم من عاشوراء يقول نعم انه يوم جدتي فاطمه انه فاتحه المصائب الامام العسكري يقول نحن حجه الله على الخلق وجدتي فاطمه حجه الله علينا تقرأ في حديث الكساء جبرائيل يقول ومن تحت الكساء فاطمة وأبوها بعلها وبنوها المحور لما خرجت إلى الناس وقالت اعلموا أني فاطمة يعني ما في كل هذا المضمون وما في كل هذا المعنى أن فاطمة كانت بابي وامي حجه, حجة واحتجاج لذلك دافعت, دافعت عن علي بن ابي طالب دفاع مقطوع النظير, النظير لم يدافع, يدافع احد عن علي, عن علي كما علي دافعت فاطمه بين الباب والحائط دارها احرقت الباب كلها جذوع واذ وزن ولو هوت على القاع رجل الله يرحم عبد غفله طبق نعلم الحسن طبق الجفل وقام يعصرها العدو بحيله المراه بها الضعف يسقط منها الجنين بابها محترق رفست اكثر من رفسه ركلت اكثر من ركله ضربت سطرت انضربت بالصوص ليس لها هم وليس لها شعور وليس لها إحساس إلا علي تنادي أين علي لماذا أخذوا علي ماذا سيفعلون به آلامك ماكو آلام جراحاتك ماكو جراحات جنين وقع من عندك ما نظرت إلى ذلك كله صاحت يا فضة سنديني فقد وقع ما في أحشائي ثم قالت يا فضة أين علي قالت سيدتي أخذوه إلى المسجد مقيداً. وضعت قميص رسول الله على رأسها أخذت الحسن والحسين بيديها شلون راح تقدر تمشي شلون راح تقدر الطالب شلون راح تقدر تسوي شيء هذا المرجع الأصفهاني شيخ حسين يقول إن حديث الباب ذو شجوني بما عملته يد المنون قال سليم قلت يا سلمان هذا سليم سليم ما كان موجود لما رجع سمع الناس بالمسجد بالشارع بالسوق يقولون هاجمين على بيت علي يقولون حارقين بيت علي وفاطمه يقولون ضاربين الزهراء فهذا الرجل يسمع وما مصدق يسمع بالمسجد بالسوق بالشارع بكل مكان قال لك انا اروح اسال سلمان طب على سلمان سلمان واقف بارض وشايل المسحات بإيده وقف يمه قال له سلمان هواي سمعت حكي سلمان اسمع الناس يقولون حارقين بيت علي هذا صدق الحكي سلمان يقولون ماخذين ما علي الى المسجد صدق سلمان يقولون ظهر بين فاطمة بنت محمد صدق يقول توقع المسحات من ايد سلمان ويقعد بالقاع سلمان قال سليم قلت يا سلمان هل دخلوا؟ ولم يكن استئذانوا قال اي وعزة الجباري دخلوا على الزهراء لكن لاذت وراء الباب رعاية للستر والعجاب راوها عصروها عصرة كادت بروحي أن تموت حصرة فأسقطت بنت النبي وحزنا جنينها ذاك المسمى محسنا يا فضة أين علي أنا وقعت ولي علي وين قالت له سيدتي أخذوه اخذوه الى المسجد مقيدة وضعت قميص رسول الله على راسها. اخذت الحسن والحسين بيدي، تنادي يا خلوا ابن عمي. وين ماخذين ما علي؟ هذا الامام هذا هذا الاسلام هذا هذا القران الناطق هذا خلوا ابن عمي وإلا أكشفن عن رأسي أمير المؤمنين بالمسجد ينظر إلى السماء قد تغيَّرت جُدران المسجد قد ارتفعت التفت إلى سلمان قال يا سلمان ادرك الزهراء فقد خرجت وعلى رأسها قميص رسول الله يا سلمان قل لفاطمه علي يقول ارجعي لا تكوني سبب هلاك هذه الامه ان اباكي بعث رحمه للعالمين الروايه تقول يروى عن الامام الصادق عليه السلام ان الله اوحى الى جبرائيل قال يا جبرائيل العلامه بيني وبينك ان ترفع الزهراء قميص رسول الله. هرول سلمان وقف امام الزهراء يا بنت محمد المصطفى يا سيدة النساء علي يقول لا تكوني سبب هلاك هذه الامه. ان اباكي بعث رحمه للعالمين قالت عم يا زلمه نحرق داري صبارت كسروا ذلعي صبارت قتلوا جنيني قتلوا جنيني صبر ولكن يقتلون بعلي لا ياخذون علي يقتلوه لا لا ارجع الا وعلي معي شسالف عن مصيبه او خبره عذرا يا صاحب الزمان نبت البسمار بضلعها عصر وطاح الحسن وحسين بكتره يحامون لمهم مخطوفين الألوان هذا البيت جربته لأكثر من مرة لقضاء الحوائج أكثر من مرة لشفاء مريضها لازم الباب لازم الباب ثلاثه أيام زينا بلق لازم الباب لازم الباب يا خسيس يا فقد الأحباب تون وتصيح يا فقد هذا البيت هذا البيت أنا جربته بالذات نويت به أكثر من حاجة أكثر من مريض قلها لا تقطعين يا يمّا بعدنا صغار بين لا تقطعين. أي والله ويعيون الحسين يعني يا يمّا يبكي الحسن يا أمّا الحسين <تصفيق> خلونا نروح إلى كربلاء أحد خلونا نروح إلى المصيبة, المصيبة. المصيبة. شوية هاي النقلة انتبه لها شوية قبل لا اخذك الكربلاء، شوية هالبيتين شوية تأمل بهن خلي نخاطب بهن الزهراء ونروح إلى كربلاء إن كانت إن كانت الزهراء لاذت ورا الباب حتى لا تصد عيون الاصحاب ترى زينب لاذت بدخان الاضياف <تصفيق> الزهره حرقة بابها صارت ورا الباب ما حد شافها من عيون الاصحاب لكن زينب من حرقه والخيمة وين إن كانت الزهرة لاذت ورا الباب حتى لا تصد عيون فيه الأصحاب فيه ترزي فيه ينب لاذت بدخان الأقنق هذا حال وبعد بوية, بويه أكو فرد حال آخرها اللي عنده حاجة, حاجة واقفة اللي عنده فرد هام غام في قلبه دين يفتح لقلبها شنقل نقول هالفاطمة؟ فاطمة وان كان وان كان واحد ضلع كزرو ترى صدر لحزين بعوافر خيل داسو صيح وياي ثلاثة الحسين حسين, حسين قيمته وابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها احبائي قدام الحسين موجودين واحنا بخدمتكم راح نبقى بالعزاء نشارك بس هاي لحظات الدعاء شويه بها الهي يا اول الاولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين اللهم عجل وليك الفرج اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفر والكافرين وأهلك من أراد السوء بشريعة سيد المرسلين اللهم انصر شيعة أمير المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها أحبائي أدعي مهمة رددوها معي على حب علي بن أبي طالب اللهم أعرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك رسولك اللهم عرفني نبيك رسولك فإنك إن لم تعرفني نبيك رسولك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ظللت عن ديني اقرأ معي يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ردد معي اللهم نبهنا من نومة الغافلين لا تجعلنا اسارى في ايدي الظالمين ثبتنا على ولايه امير المؤمنين من ارادنا بسوء فارد ومن كادنا فكيد اللهم شافي كل مريض من اوصانا بالدعاء والمنظورين وجرحانا اللهم اقض حاجه كل محتاج اللهم فرج عن كل مكروب اللهم اقض دين كل مدين اللهم رد كل غريب اللهم فك كل أسير اللهم اشبع كل جائع اللهم اكس كل عريان اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك الله يوفق الساعين المؤسسين جميع الأخوة العاملين بارك الله فيكم أطلبوا حوائجكم ونسألكم الدعاء قدموا حاجة إمامكم اللهم يسكن ألمه يطيب جرحه يفرج عنا يكشف كربته ونسألكم الدعاء بارك الله فيكم